Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρή Αραβαντζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Ο Επαγγελματίας του Μέλλοντος στο FuturePro.gr και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε subscribe, πατώτε το κόκκινο κουμπί, γιατί ανεβάζω ένα καινούργιο βίντεο κάθε εβδομάδα με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Επίση, μπείτε στο networkpavlarmarketing.gr και στο greekcoach.gr, θα βρείτε τα link στην περιγραφή για να βρείτε περισσότερα από 900 άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ. Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σα τα 4 μέρη τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών και γιατί χρειάζεται όλοι να αποκτήσουμε αυτή τη φιλοσοφία ειδικά σήμερα που βρισκόμαστε σε έναν χειμώνα. Από τα 4 αυτά μέρη, αυτό που πιστεύω ότι ταιριάζει περισσότερο στι σημερινέ συνθήκε είναι το τρίτο. Δείτε όλο το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο για το ποιο από τα 4 αυτά μέρη τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών σα αγγίζει περισσότερο αυτή την περίοδο. Ένα από του ανθρώπου που με έχει εμπνεύσει περισσότερο και από τον οποίο έχω μάθει πάρα πολλά. Είναι ο φιλόσοφο των σύγχρονων επιχειρήσεων Jim Ron. Είχα την τύχη να τον παρακολουθήσω σε εκπαιδεύσει ζωντανά 4-5 φορέ πριν πεθάνει το 2009. Ένα από τα μαθήματα που είχα ακούσει πριν χρόνια ήταν σχετικά με τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών. Και έλεγε ότι δίδασκε τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών στα παιδιά γιατί είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο και απλό τρόπο να περάσει αυτά τα τέσσερα μέρη τη φιλοσοφία. Ο λόγο που κάνω λοιπόν το βίντεο αυτό τώρα είναι γιατί πιστεύω ότι όλοι μα θα πρέπει να έχουμε αυτή τη φιλοσοφία. Τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών και να την ακολουθούμε ειδικά σε τέτοιε δύσκολε περιόδου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Jim Rohn, όλοι θα πρέπει να μελετήσουμε τα μυρμήγκια. Έχουν μια εκπληκτική φιλοσοφία που αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρο είναι ότι τα μυρμή δεν τα παρατάνε ποτέ. Αν πηγαίνουν κάπου και προσπαθήστε να τα σταματήσετε, θα ψάξουν να βρουν έναν άλλο τρόπο για να φτάσουν εκεί. Θα σκεφαλώσουν από πάνω, θα περάσουν από κάτω, θα ψάξουν να βρουν κάποιο τρόπο να περάσουν από το πλάι, θα συνεχίσουν να ψάχνουν έναν άλλον δρόμο. Τώρα, σίγουρα υπάρχει κάποια στιγμή να παρατήσετε κάτι, αλλά όχι επειδή έχετε βρεθεί σε μια δυσκολία ή σε ένα εμπόδιο. Ο Seth Godin στο βιβλίο The Deep είχε γράψει ότι η στιγμή να τα παρατήσετε δεν είναι όταν βρεθείτε μπροστά σε μια δυσκολία ή σε ένα εμπόδιο, αλλά όταν βρεθείτε σε ένα αδιέξοδο. Όταν παρά τα όσα έχετε επιχειρήσει, συνειδητοποιείτε ότι βρίσκεστε σε αδιέξοδο. Αν όμω δεν είστε σε αδιέξοδο, μην τα παρατάτε ποτέ. Πάντα να ψάχνετε έναν άλλο τρόπο, έναν άλλο δρόμο για να φτάσετε εκεί που είστε φτιαγμένοι να φτάσετε. Αυτή τη στιγμή όλοι μα περνάμε δυσκολίε. Δεν είναι αδιέξοδο. Μπορεί να φαντάζει έτσι, αλλά είναι δυσκολίε, είναι εμπόδια. Και εδώ είναι που χρειάζεται να συνεχίσετε. Άρα, το πρώτο μέρο τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών είναι ότι δεν τα παρατάνε ποτέ. Το δεύτερο μέρο τη φιλοσοφία είναι ότι τα μυρμήγκια σκέφτονται χειμώνα όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορείτε να είστε τόσο αφελεί, ώστε να νομίζετε ότι το καλοκαίρι θα διαρκέσει για πάντα. Πότε μαζεύουν τα μυρμήγκια το φαγητό που θα χρειαστούν το χειμώνα. Στα μέσα του καλοκαιριού. Μια αρχαία ιστορία λέει: «Μη χτίζετε το σπίτι σα στην άμμο το καλοκαίρι. Και γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη συμβουλή, Επειδή είναι σημαντικό να σκέφτεστε μπροστά και να προετοιμάζεστε για το μέλλον. Το καλοκαίρι θα πρέπει να σκέφτεστε καταιγίδε. Θα πρέπει να σκέφτεστε βράχια. Ενώ απολαμβάνετε την αμυδιά και τον ήλιο. Να προετοιμάζεστε. Και τα τελευταία χρόνια τα καλοκαίρια ήταν λίγα, αλλά υπήρχαν. Εκείνοι λοιπόν που χρειάζεται να προετοιμαζόμαστε για του χειμώνε. Το δεύτερο μέρο λοιπόν τη φιλοσοφία. Είναι ότι τα μυρμήγκια σκέφτονται χειμώνα όλο το καλοκαίρι. Το τρίτο μέρο τη φιλοσοφίας των μυρμηγκιών είναι ότι τα μυρμήγκια σκέφτονται καλοκαίρι όλο το χειμώνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τα μυρμήγκια υπενθυμίζουν στον εαυτό του συνεχώ ότι δεν θα κρατήσει για πολύ αυτό. Σύντομα θα βγούμε πάλι έξω. Και την πρώτη ζεστή ημέρα, τα μυρμήγκια βγαίνουν πάλι έξω. Αν κάνει κρύο ξανά, θα μπουν μέσα πάλι στη φωλιά του. Αλλά μετά θα βγουν πάλι την επόμενη ζεστή μέρα. Ανυπομονούν να βγουν έξω. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε χειμώνα. Winter is not coming, winter is here. Οπότε θυμίστε στον εαυτό σα ότι δεν θα κρατήσει για πολύ. Σύντομα θα βγούμε πάλι έξω. Εδώ και 3.000 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορία, πάντα έρχεται το καλοκαίρι. Και το τέταρτο μέρο τη φιλοσοφία των Μυρμηγκιών είναι το εξή. Πόσα θα μαζέψει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προετοιμαστεί για το χειμώνα. Η απάντηση είναι ότι θα μαζέψει. Όσα περισσότερα μπορεί. Δεν θα καθίσει, δεν θα χαλαρώσει, δεν θα επαναπαυτεί. Θα μαζέψει όσα περισσότερα μπορεί, γιατί ξέρει ότι θα ακολουθήσει ο χειμώνα. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή, η ιδέα του όσο περισσότερα μπορεί. Αυτή λοιπόν ήταν η φιλοσοφία των Μερμιγκιών, σύμφωνα με τον Τζίμρον, και η οποία αυτή τη στιγμή είναι η φιλοσοφία που νομίζω βοηθάει να έχουμε όλοι μα. Ποτέ μην τα παρατάτε, κοιτάξτε μπροστά, για το χειμώνα, θετικοί, το καλοκαίρι είναι μπροστά και κάντε όλα όσα μπορείτε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν βρήκατε χρήσιμη τη φιλοσοφία των Μερμηγκιών, προωθήστε αυτό το βίντεο σε άτομα που πιστεύετε ότι χρειάζεται να ακούσουν για αυτήν. Προωθήστε στο παιδιά σας. Αφήστε ένα σχόλιο και γράψτε μου ποιο από τα τέσσερα αυτά μέρη σας αγγίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Θεοδόρη Αραμπατζή. Αποκτήστε τη φιλοσοφία των Μερμηγκιών και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.